Emmanuel Macron s-a dezlântuit în congresul SOA, afirmacii grave la adresa Iranului video subliniere din francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, într-un discurs rostit în Congresul SUA, că Iranul nu trebuie să decini niciodată arma nucleară subliniere i-a propus un acord mai ambicios fac de acordul nuclear deja încheiat între Teheran subliniere-i puteri, relatează FP pe subliniere Itpa. În ceea ce privește sub liniere de Iranul, obiectivul nostru este clar. Iranul nu trebuie să decini niciodată arma clar. Nu acum, nici peste 5 ani. Nici peste 10 ani. Ciciodată, a afirmat presubliniere din francez după ce a anuncat cu o zi înainte ce dore te se lucreze cu Donald Trump la un nou acord privind programul nuclear iranian, conform Major Pres. Faptul ce ne opunem ambiciilor nucleare iraniene nu ar trebui să ne conducă vreodată la un război în orientul Mijlociu. Pe de o parte. Să nu fim naivi. De cealalt parte, să nu creme noi războie, a insistat prestiglierea dintele francezi.